Рятувальники розбиті на групи. Одні бійці працюють зі стріловим краном, яким знімають та спускають на землю великі елементи зруйнованої будівлі. Роботи тривають безперервно. Бійці між собою розділені на зміни. Всього від різних підрозділів задіяно понад 40 бійців. ...виклили підпорки, встановили під маршрут, марш, щоб дабы... обезпечити від далі розрушення. Плюс два чоловіка зараз працюють на висоті, розбирають завали і ще одного пострадавця. — Сьогодні вже щось находили. Так, да, частина. В тих під'їздах та квартирах, де всі небезпечні елементи вже розібрано... ...по черзі пускають жителів, щоб люди могли забрати зі свого житла необхідні речі в нашій квартирі. Ми <говори> вчора вона так запряталася Всі не Зараз от Вночі тут чергували представники Червоного Хреста. Зараз у дворі будинку працюють волонтери. Людям роздають гарячу їжу, хліб та пакунки з гуманітарною допомогою. Стараємося, коли таке случається, приїжджати в ці двори. І підтримати людей там не такими маленькими наборами. Ну, і привезли сюди. Там в коробках продукти. Нагадаємо, російська ракета влучила в цей будинок в ніч проти 13 жовтня. Вибухом розбито два під'їзди. Перекриття деяких квартир п'ятого поверху опинилося на першому. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.